Ми живемо в оточенні людей і розуміємо, що люди так чи інакше впливають на нас, на наші думки та на наші вчинки. В цьому відео я хочу поговорити про таке групове мислення, що це і як воно може забирати нас у себе самих. А що це може бути дуже небезпечна історія. Ми розглянемо різні ситуації, як це може проявлятися, торкнемось також і таких маркетингових прикладів. Всіх вітаю і полетіли! Що це за термін «відро з крабами»? Якщо покласти ведро одного живого краба, він легко вибереться назовні. Але якщо в те саме відро покласти кількох крабів, вони опиняться в такій пасті, вони будуть прагнути вибратися з ведра, хопатися за інших крабів над собою. Не витримуючи ваги побратимів, вони всі, всією групою падають вниз, і так ситуація повторюється. Цей ефект – алегорічно можна застосувати і відносно людей. Це про те, що оточення може тягнути нас вниз, заважати розвитку людини. Тягнути вниз – це про те, коли колеги, друзі, навіть рідні, починають говорити, не треба нічого міняти, нічого не вийде, буде дуже складно, ти багато втратиш, будуть наводити аргументи, що багатьох не виходить, так всі живуть і тому подібне. Чому так відбувається? Причина проста і банальна. Поки ви такий самий, як всі, система знаходиться в балансі, вона в безпеці. Всі люди рівні, всі почувають себе комфортно. Але якщо раптом ви станете краще або іншим, то людям, що поруч доведеться або підтягуватись до вашого рівня, або змінюватись, працювати над собою, або звикати до нового. Саме страх того, що зона комфорту буде зруйнована і керує такими крабами. І саме через нього оточення, за першого знак небезпечних змін, починає тягнути вниз, назад у таку затишну повсякденність, де все знайоме. Всі можна згадати такий термін – ефект повального захоплення. Це коли ми віримо або робимо щось, тому що більшість людей так роблять. Можна так сказати, що ми довіряємо натовпу. Коли люди обирають для себе фаворита, то частина нашого мозку, яка відповідає саме за індивідуальне мислення, вона відключається, і ми потрапляємо ось в таке групове мислення – Фраза «мільйони не можуть помилятися» – це саме воно. Групове мислення – це стиль мислення людей, які повністю ідентифікують себе із конкретною соціальною групою. При цьому створюється ситуація, коли однодумність вона стає більшою цінністю, ніж дотримання якоїсь логіки та раціонального вибору. Зростає такого рівень такого конформізму. Тобто думка групи стає важливішою, ніж індивідуальна думка. Культивуються такі приконання, що група мудріша, група завжди права. Групове мислення є небезпечним для нашої об'єктивності. Воно заважає нам думати самостійно, призводить до того, що людина просто не здатна чути альтернативні думки та рішення. Якщо згадати, що давнину люди жили в племенах, то там дуже важливо було бути зі своєї зграї, бути схожим на своїх. Схожість – це гарантія вживання і взаємодопомоги. Якщо людину виганяли з племені, шансів вижити вже було дуже мало. І з цим пов'язаний наш страх по бути вигнаним, за плем'я треба триматись і тебе там повинні вважати своїм. Прагнення такої належності, пристосовуватись, воно сильно занурено всередині нас, воно допомагає нам будувати стосунки. Звісно, наш мозок еволюціонує, але ці переконання, ці первинні програми в нас закладені з давніх часів, і вони дуже потужні і вони працюють. Людина таким чином істота соціальна. Якщо торкнутися трохи маркетингу, то всі модні тенденції виникають через те, що ми, знову ж, схильні повторювати за іншими. Якщо більшість людей щось робить певним чином, нам на думку спадає, ну, спадають такі аргументи, що більшість не може помилятися. Значить, це правильно, це красиво або це модно. Так само ми схильні також повторювати щось за відомими людьми, лідерами думок. Ми їх переконання навіть можемо ставити вище своїх власних. Соціальні мережі теж мають великий вплив, там формуються спільноти, не обов'язково бути в одному місці, десь зустрічатись. Доступ є через девайси і тут майже постійно ми можемо комунікувати з друзями та знайомими та представниками певних груп. Тут можна теж попадати під таке групове мислення. Якщо продовжити трохи про маркетинг, прикладом групового мислення можуть бути відгуки на продукти, коли ми оцінюємо щось та ставимо зірочки в інтернет-магазинах. Якщо брати саме коментарі та відгуки користувачів про продукт або про компанію, це не завжди така структурована інформація. Це може бути просто купа тексту. Але таку інформацію можна також аналізувати та брати до уваги. В інтернет-магазинах, на маркетплейсах можна оцінювати продукти, ставити такі зірочки, наскільки нам сподобалось. І в цьому випадку ми вже отримаємо таку узагальнену, акумульовану оцінку певної кількості людей. Причому кількість людей, які оцінили продукт, ця інформація на більшості ресурсів вказана. Одна справа, коли оцінили 5 людей, інша, коли 105. І це дуже корисна для нас інформація, і таким чином ми отримуємо ну, таку мудрість натовпу, яка може дуже сильно заважати маркетологам. Наприклад, маркетинг запустив рекламну кампанію, де розповідають, який це класний продукт, а паралельно інтернет або різні ресурси наповнюються коментарями, відгуками, оцінками, що продукт насправді в поганої якості. І правду вже не сховаєш. Маркетологам з такою мудрістю натовпу треба вже рахуватись. Тому не можна стверджувати, що групове мислення – це однозначно щось погано. Все залежить від того, як воно себе проявляє. Яскравим прикладом групового мислення і того, як оточення може впливати, є, звісно, ситуація на Росії. Мені здається, що там взагалі таке велике відро з крабами, які всі разом тягнуть один одного на дно. Це приклад того, як під Впливом оточення відключається індивідуальне мислення, критичне мислення, і е, достукатись до людини, показати її реальність неможливо. До яких трагічних наслідків це призвело, ми бачимо. У нас продовжується війна, яку підтримують більшість росіян. Важливо зауважити, що назавжди думка групи або бути на одній хвилі з групою – це щось погане. Групи бувають різні. Якщо це здорова, розвинута спільнота, чому б ні? Це навіть може бути корисно. І в здоровій спільноті індивід, тобто окрема людина, може навіть розвиватися. Все залежить від контексту, від самої групи, тобто рівня зрілості представників цієї групи. Отже, висновки, які можна зробити. Всі люди хочуть відчувати приналежність до інших. Наш мозок запрограмований на те, щоб знайти таке своє плем'я, людей, з якими ми однодумці, де нам комфортно. У будь-якій групі ми хочемо почуватися рівноправними членами і отримувати таке схвалення. Один із способів отримати визнання та схвалення порозумітися з іншими. Але коли всі учасники дотримуються цієї мети, вони не можуть критично розглядати певні рішення, намагаючись таким чином зберігати ну, комфорт та баланс. Коли ми не маємо чіткого уявлення про себе, про наше, про власну думку, про свої цінності, ми просто приймаємо думку інших членів групи, часто навіть не замислюючи про це. І після цього нам важко відокремити, де наші думки та переконання, а де групове мислення. Таким чином ми створюємо такий замкнений цикл. Поступово ми беремо на себе думку інших членів групи та заплющуємо очі на альтернативні, Рішення на те, що реальність вона може бути абсолютно іншою. Тому важливо розвивати навички критичного мислення, вчитися піддавати інформацію сумніву, перевіряти та аналізувати. Важливо інколи деякий час бути наодинці з собою, мінімізувати не тільки спілкування, але й доступ до нових онлайн, новин, онлайн-ресурсів, припинити споживати інформацію, організувати навіть для себе такий інформаційний детокс, щоб відчути самого себе, свої бажання, проаналізувати свої думки, вчинки саме наодинці. Так можна побачити, що, можливо, нав'язалося щось зайве, або те, що не відповідає власним бажанням, цінностям та переконанням. Ми продовжуємо триматись. Віримо у нашу перемогу та у Збройні сили України. Підтримуємо ЗСУ. Ставте вподобайки, напишіть в коментарях, чи було для вас корисним це відео. Якщо так, якщо сподобалось, поставте, будь ласка, в коментарях плюсик. Для мене це важливо. Підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про те, як не притягнути зайве у своє життя. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.